يا صلاه العرب يا مقابس هالطلب من البدعه هجاه وحامل يا وحتزم ربعك حزامك وحي من حزام وانتهم دمال وطيبك مع رجي ويقبي لهي السنة في لها سفر حزام يا شديد شديد الباس وابو في نوبة أسمع أسمع وفين أسمع ويقبي لهي السنة فيه لها سفر حزام يا شديد الباس وابو في نوبة سوكيدي نمتناخذ راسك وقع على سحب غمام من عطاك كافيك من الشجاع ورد من سال كوم يبلي كرام جعل عمر كبيب ما هماية يزيد والجمال شيء متوارثني هني <تصفيق> ها آيه يا ها جسي إلى العليا شمام في مقامة سر ها يا ها جسي إلى العليا من في مقامة الوطن لا تميل ولا تحيس يا سلام الله يا يا صلاح الرايقه انت وافي وابني يا من